الشعور الذهب أمه الخدود نعمه، واللي عطاها الجمال منعم وهب نعمه، أحلف برب العباد وبحق دي النعمه العين بتعشق كتير على بلدنا